أن الله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن للساعة علامات تنقسم إلى قسمين علامات وأشرات صغرى وعلامات كبرى وقد ظهر جزء من تلك العلامات الصغرى والأشرات التي نعيش فيها ولكن الأشرات الكبرى لا يعلمها إلا الله ومن أخطر هذه العلامات خروج قوم لا يعرفون في الأرض إلا الفساد والقتل لا يفعلون إلا الضمار والخراب يأكلون الأخضر واليابس ويموتون ميتة البهائم وهم من نسل نبي من أنبياء الله إنهم يا جود ما حكايتهم فتابعونا ولكن أولا لا تنسوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم منا كل جديد السلام عليكم جميعنا نعلم أن نبي الله نوح عليه السلام أبل للبشر بعد آدم عليه السلام فيروى أن زوجة ابن النبي نوح عليه السلام وهو ياناس ابن يافث ابن نوح عليه السلام قد ولدت زوجته اثنين من الذكور أحدهما يسمى يأدود والآخر مأدود ويادود يعني اكل الافك ومادود شارب الافك وكانوا جميعا شديد القبح ويقال ان دود حين ولد قد قدم حبله السري بفكه وحين اشتد عوده وصرع في الخروج خرج الى خارج القوخ فوجد بقره فعضها وشرب دماها وشاركه أخوه في ذلك وعندما هلع القوم إلى نبي الله نوح بالصراخ من هول ما رأوا من الطفلان فعلم النبي نوح عليه السلام أنه سيخرج من نسل هؤلاء أناساً يعيشون على الإفساد وسفك الدماء وأن الله عز وجل قد خلقهم لأمر مروع وعظيم فتولى نوح عليه السلام تربية هذان الطفلان فعلمهم الأكل باسم الله والحمد لله واهتم بهم هكذا قالت الإسرائيليات التي لا نعرف عنها الكثير ونحن المسلمون لا نعلم بأنهم إلا قوم غلاظ القلوب جهلاء لا يعرفون إلا القتل كما صورهم القران الكريم ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في احاديثه وارتبط ذكرهم بقيام الساعه يخرجون الى الارض لا يكترثون لشيء يقتلون اهل الارض ويخيل لهم انهم قدروا على الارض فيحاولون قتل اهل السماء بجهلهم وقد ذكرهم الله تعالى في القران الكريم وقال عنهم بسم الله الرحمن الرحيم حتى اذا فتحت دود ومادود وهم من كل حدب ينسلون صدق الله العظيم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 لقد كان ذو القرنين ملكا عادلا صالحا اتاه الله العلم والحكمه فقد كان يجوب الارض كلها شرقا وغربا ينشر العدل والخير في ارجائها وكان يمر بين اقوام الارض يقيم فيهم عدل الله وهو ثائر في يوم من الايام وجد قوما لا ساتر بينهم وبين الشمس إلا صروب وجحور. يقول الله تعالى في كتابه العزيز حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا وقال العلماء أن هذه البقعة من الأرض لا تطلع عليها الشمس أبدا وفي الخرائط العربية القديمة التي رسمها الجغرافيون العرب القدامى نجد أن البعض منهم قد حدد مكان كان يأدود ومأدود على هذه الخرائط وقال البعض أنها في شمال سيبيريا والتي قد حددها بعض الجغرافيين العرب على خرائط عمرها ألف سنة وقال بعض العلماء والجغرافيون أن منطقة دودا مأدود تقع في القطب الشمالي وقد اختلف الكثير منهم في ذلك المكان ولكن اتفقوا على شيء واحد وهو أن دودا مأدود على هذه الأرض يأكلون ويشربون ويتكاثرون ويتناكحون وينتظرون أمر الله في إزالة الساتر الذي يحجب بيننا وبينهم يخرجون إلى الأرض يظهرون فيها الفساد وذلك الوقت هو وقت عيسى عليه السلام الذي سينزل بأمر الله في آخر الزمان بعد أن يقوم بإنهاء الفتنة الكبرى ويحكم الأرض بالعدل والحكمة يقول الله عز وجل في كتابه العديد حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذي القرنين انا دود ومادود مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا وعندما مر الملك العادل ذو القرنين بهؤلاء القوم الذين سامهم ياجوج ومادوج العنت والعناد ولقوا منهم الافساد في الارض وسفك الدماء توسموا في ذو القرنين خيرا وراوا فيه حبل النجاه من هؤلاء القوم الفسده فعرضوا على ذو القرنين مالا حتى يعينهم على هؤلاء القوم الطغاه البغاء فقال الله تعالى في كتابه العزيز: «قال ما مكنني فيه ربي خيرا فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فحاصر ذو القرنين عليه السلام يا جود بين جبلين، فقال للقوم: آتوني ذبر الحديد وجعلهم يقيدون عليه وينفخون فيه ناراً حتى صار سائلاً كالماء وأسال عليه سائلاً من النحاس فصار سداً عظيماً لا يقوى القوم على اختراقه وإلى يومنا هذا يخرج هؤلاء القوم بكامل قوتهم يحاولون أن يحطموا هذا السد المنيع ويظلوا هكذا حتى تغيب الشمس فيأمرهم كبيرهم أن يعودوا غداً حتى يحاولوا مرة أخرى في هدم ذلك السد وما إن يعودوا حتى يجدوه كما كان فقال الله عز وجل فما أَيْ ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا وقد اخبرهم ذو القرنين عليه السلام بان الله سيبقي هذا السد حتى يقضي امرا كان مفعولا وكما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان عيسى عليه السلام حينما يأذن الله تعالى له بالنزول والقضاء على المسيح الدجال يوحي ربنا إليه أن يذهب بالطائفة الذين آمنوا معه إلى جبل الطور أو جبل حيراب بالعبرية في الجانب الغربي في البقعة المباركة من الشجرة التي كلم الله عز وجل عندها موسى فيعتصم هناك حتى يأذن الله له ومن معه بالنجاة من هذه الفتنة التي ستظهر بعد فتنة المسيح الدجال وهي آخر فتن الأرض التي سيقام عليها الساعة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يوحي الله عز وجل إلى عيسى ابن مريم أي يا عيسى اني قد احرصت عبادا لي لا يدان لقوم بقتالهم فاعصم من معك الى جبل الطور فيمرون على بحيره الطوارية، فيشربون الماء ويمر احدهم فيقول ان في هذا المكان كان فيه ماء ذات مره فيزيدون طغيانا في الارض وفسادا فيقولون إنا قتلنا أهل الأرض ونقتل أهل السماء فنملك السماء كما ملكنا الأرض فيصوبون سهامهم نحو السماء فينزل الله تعالى لهم السهام عليها دماء فيظنون ويخيل لهم أنهم قد قتلوا أهل السماء فيضرع نبي الله عيسى ومعه إلى الله حتى يخلصهم من هذه الفتنة فيرسل الله تعالى في رقاب يدوج ومأدوج النخم وهو الحشرة التي في أنف الأنعام فيحكون في أذوارهم حتى يموتوا فلا يتركون شبرا على الأرض إلا وفيه أجسادهم ونتنهم فيضرع نبي الله عيسى ومن معه إلى الله أن يخلفهم من قزر يا فيرسل الله عز وجل طيرا كأعناق البخت يحملونهم ويطرحونهم إلى أي مكان إن شاء الله ثم يرسل الله عز وجل عليهم مطرا لا يكل منه بيت مضر ولا وبر إلا طرحه فيغسله حتى يتركه كالذلقه ويقول الله عز وجل للارض انبتي ثمرتك واطرحي بركتك فياكل اربعين من القوم الرمانه ويستظلون بقشرتها ويومئذ يلعب الاطفال بالثعابين وترعى الذئاب مع الاغنام فلا خائن ولا ظالم ولا باخ ولا عاد وهم كذلك في فضل من الله ونعمته يامر الله عز وجل ريحا طيبه تاخذ بارواح المؤمنين من ابطهم ولا يبقى الا شر الناس في هرج ومرج كحمر مستنفره فرت من قسوره وهنا تقوم عليهم الساعه يخرجون دودا ومأدود، وهم من كل حدب ينسلون، لا يتركون على الأرض شبرا إلا وطأته أقدامهم، لا يأمن شرهم إلا من تبعهم، وهو من كفر بالله وآياته ورسله، يشتكي الناس فعلهم إلى نبي الله عيسى، فيدعو عليهم، يموتون كالبهائم بالنغف، فهي دودة تأكل أنف البهائم فتأكل رقابهم وتصل إلى رؤوسهم فيهرعون ويطرحون على الأرض قتلا وحين يأذن الله تعالى بالخلاص منهم يقيد الناس النار على أسلحة يادود ومأدود سبع سنين ويرسل الله تعالى ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين وتقوم الساعه على شرار الخلق هكذا تكن اشراط الساعه كمثل رجل يطيف على فرسه وينتظرها اين تضع اللهم ان اردت بالناس فتنه فاقبضنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهده في أمان الله ورعايته